છે એ આપ બોલજો કા હા અને આનો બીજો એક આપ બોલજો સૌથી છે લખો હા એ સંકેતું બીજું છે એમ એને કરવા લીધું છે બહુ મોટા દેખાય છે ને બેટા તને બરોબર છે આમાં એક બે પછી હોય લે આવ આ જગ્યા ખાલી છે એમાં મારે બેસવાનું बगड़ो डीले दगड़ो बने बत्थम बत्था बाजी करता मोटो झगड़ो નાચે તાતા થઈ તામતી તામતી તામતી તામતા થઈ ત્રાગડો તાળી પાડે ને નાચે તાતા થઈ गई गई इकड़ो बगड़ो डीले तगड़ो बन्ने बत्थम बत्था बाजी करता मोटो झगड़ो है તાણે તાણે ચોટી ચોટી ખાતો સાતડો છાનો માનો સોની લઈ ગયો બધી લખોટીલે તગડો इकड़ो साव सड़े खड़ो ने बगड़ो डीले ढीले धगड़ो आठ डाने पेन्सिली नवड़ो कह तो लग आठ पेंसिल आपी नवड़ो के तो इकड़े मिंडे दस पा गया आवीस कुलनी बस एकड़े मिंडे दसमा गया त्या आवीस कुलनी बस एकड़ो साव साडे खडो ने बगड़ो डीले तगड़ो एकड़ो साव साडे खडो ने बगड़ो डीले तगड़ो बन्ने बत्तम बत्था बाजी करता मोटो झगड़ो अरे बन्ने बत्तम बत्था बाजी करता मोटो झगड़ो बन्ने बत्तम बत्था बाजी करता मोटो झगड़ो हे बत्ता बाजी करता मोटो झगड़ो चार चार बंगड़ियों छे हाथ के खाण खाण खाण तीरे लोल पांच पांच आम चढ़ती કિં oh, જાણ बे त्रान चार पांच पांच पांच चकली थी पांच पांच चकली तीर्थी